Уну кількість для того, щоб вона могла заробити собі певну заробітну плату. Евеліна Царьова говорить в межах проекту відкрили новий набір жінок внутрішньопереміщених осіб. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.